Obožavate velike pse, a živite u stanu? Veliki psi za stan mogu se lagano prilagoditi životu u stanu i vjerujte li da će vas pasme na prvom mjestu u potpunosti iznenaditi? Često se misli kako su samo mali psi idealni za život u stanu, je li to istina? Naravno da nije i specifične karakteristike velikih pasa poput fizičke neaktivnosti, nježnosti i mirnoće čine ih odličnim izborom za život u malim prostorima poput stana i kuće. Prije nego krenemo s listom, želio bih samo nalaziti kako sam upravo objavljao video na engleskom kanalu. Naslov neka ostane mala tajna, ali ako znaš engleski jezik pogledaj video i podrži taj kanal predpotom. Link je u opisu videa. Sada slijedi lista Top 10 najboljih velikih pasmina pasa za stan. Na desetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Newfoundland. Newfoundlandski psi su nježni divovi. Radi se o velikim i jakim psima s izuzetno nježnim temperamentom. Njufanolenski psi su prijateljski, inteligentni, nježni, odani i smireni. Oni vole djecu i obitelj, žele udovoljiti vlasnicima i dobri su s drugim psima i strancima. Zahtijevaju pažnju obitelji i češljanje tri puta tjedno. Nisu preaktivni i nemaju previše energije, ali zahtijevaju dnevnu fizičku aktivnost. Na devetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Bernski planinski pas. Bernski planinski pas je veliki radni pas sa švicarskih farmi koji osim dobrih radnih karakteristika ima i dobre karakteristike za život, stanu i kući. Bernski planinski psi su inteligentni, nježni, odani i vjerni. Tako je radi se o velikim, čvrstim, prijateljskim i smirenim psima. Ipak, ovi psi se jače linjaju, imaju tendenciju za i zahtijevaju svakodnevnu fizičku aktivnost. Ove karakteristike svrstavaju ih na devetom mjestu liste. Na osmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Engleski mastif. Engleski mastif je velika i teška pasmina pasa. S druge strane radi se o dobrim i smirenim kućnim ljubimcima. Engleski mastifi su zaštinički nastrojeni, dostojanstveni, dobroćeni, ljubozni, smireni i hrabri. Karakteristike kojih čine dobrim psima za stan su, osim smirenosti, manja tendencija za aktivnošću i izuzetno slaba tendencija za lajanje, iako su začinjački nastrojeni psi. Jedini problem sa životom engleskih mastipa u stanu nastaje zbog visine i težine, zašto? Njihova masivnost problem je ako živite u višim katovima stanova bez dizala. Naime, hoćete li moći nositi ovog velikog psa niste penice ako će biti bolestan? Dakle, razmislite o više faktora ako planirate nabaviti velikog psa. Na sedmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Njemačka Doga. Njemačka Doga je ogromni, osjećajni, prijateljski, izuzetno nježni div. Vlasnici koji ih drže u kućama navode kako obožavaju ove pse. Nije rijetkost da vidite kako Njemačke Doge spavaju pored svojih vlasnika, zašto? Oni naprosto traže pažnju vlasnika i odlično se slažu sa psima, ljudima i drugim životinjama. Njemačka doga psi su prijateljski nastrojeni, samouvjereni, elegantni, oprezni, nježni i odane. Nedostaci su im, želja za fizičkom aktivnosti i tendencija za lajanje. Ako se možete nositi s ovim karakteristikama tada je ovaj veliki nježni div odlični kućni ljubimac za vas. Na šestom mjestu liste nalazi se pasmina pasa, engleski hrt Greyhound. Engleski hrt Greyhound nadaleko je poznati po brzini i odličnim trkaćim karakteristikama. Ipak ovi psi mogu se lagano prilagoditi životu u stanu i manjim prostorima. Kako? Greyhound psi su inteligentni, flagmatični, ljubazni, atletski, nježni i tihi. Iako se radi o jednim od najboljih trkačih pasa, oni ne zahtijevaju puno fizičke aktivnosti. Zašto? Kod utrka pasa se traži sprintanje, a ne izdržljivost je dakle, uz minimalnu dnevnu fizičku aktivnost oni će biti zadovoljni, a u među vremenu vole prespalati. Uz to izuzetno su prijateljski i ne vole lajati. Na petom mjestu isti nalazi se pasmina pasa Njemački bokser. Njemački bokser je pasmina pasa koja se jako veže za svojeg vlasnika i neustrašili su kada je u pitanju zaštita vlasnika. Ipak radi se o dobrim i prijateljskim psima. Njemački bokser psi su samouvjereni, inteligentni, neustrašivi, energični, hrabri, odani, veseli i mirni. Ovi psi posjeduju srednje karakteristike kada je u pitanju adaptacija na život u stanu i kući. Jedini veći nedostatak mi je izuzetno visoka potreba za fizičkom aktivnosti. Zahtijevaju puno fizičke aktivnosti poput šetnje, trčanja i igranja svakodnevno. Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Bullmastiff. Bull Mastiff je neustrašivi obiteljski čuvar koji voli razmišljati svojom glavom, ali i opet, obožava članovi svoje obitelji. Bull psi su zaštinički nastrojeni, polozdani, predani, oprezni, hrabri, snažni, nježni, mirni i odani. Karakteristike kojih čine dobrim izborom za život u stanu su izuzetno slabo linjanje, manja želja za fizičkom aktivnosti i prijateljska nastrojenost prema svim članovima obitelji. Sada slijedaj Top 3 najbolje velike pasmine pasa za stan, pa krenimo! Na trećem mjestu liste najboljih velikih pasmina pasa za stan nalazi se pasmina Clamber Spaniel. Clamber Spaniel psi posjeduju odlične karakteristike za život u kući i stanu, koje? Radi se o pasmini koja će se prilagoditi Vama. Clamber Spaniel psi su dostojanstveni, smireni, odani i nježni. Odlični su za početnike, vrlo su osjetljivi i spori radnici. Nemaju gotovo nikakvu tendenciju za lajanje i zahtijevaju minimalnu fizičku aktivnost. Jedini probam kod ovih pasa je linjanje. Zahtijevaju svakodnevno češljenje kako bi se smanjila količina njihovih vlaka po kući. Ako vam ova činjenica smeta tada preporučujem da rad mislite o drugoj pasmeni. Na drugom mjestu liste najboljih velikih pasmina pasa za stan nalazi se pasmina Burdoška doga. Burdoška doga ili francuski mastik je izuzetno velika i snažna pasmina pasa koja može vući teške predmete. S druge strane to su psi koji ne vole pokazivati svoju snagu. Burdoške doge su odlični psi za stan i život u kući jer su mirne, ne vole lajati, nemaju predeliku želju za aktivnosti i obožavaju članove svoje obitelji. Burdoške doge psi su druželjubivi, predani, oprezni, odani i hrabri. Ipak pripazite ako često dolaze k vama prijatelji jer oni ne toleriraju najbolje strance i druge pse. I sada slijedi najbolja velika pasmina pasa za život u stanu, Spremi. Najbolji veliki psi za život u stanu su psi pasmine Afganistanskih hrt. Afganistanski hrt je izuzetno lijepa, dostojanstvena i neovisna pasmina pasa. Kod kuće, oni preferiraju ležati mirno po strani što ih čini odličnim psima za život u stanu i kući. Afganistanski hrt psi su dostojanstveni, povučeni, neovisni i sredni. Iako su u kući izuzetno mirni, oni vole trčati i šetati. Ipak, nemaju preveliku izdržljivost, tako da ne zahtijevaju puno fizičke aktivnosti. Koje su ostale karakteristike koje ih čine najboljim velikim psima za stan? Oni obožavaju sve članove obitelji, nesline, imaju slabu želju za i izuzetno dobro podnose male prostore. Sve ove karakteristike čine ih odličnim kućnim ljubimcima za stan i kuću. Zašto sam izdvojio ovih 10 pasmina pasa kao najbolje? Jasno je da svaki vlasnik ili vlasnice imaju svoje preferencije, zar ne? Koje su dobre karakteristike velikih pasa za stan? Prijateljska nastavljenost prema ljudima manja želja za fizičkom aktivnosti, manja tendencija za lajanje i slabo linjanje. Ovo su samo neke od karakteristika. Ako ste početnik u svijetu pasa savjetujem da pogledate video u infokartici kako odabrati psa u kojem se nalazi popis karakteristika koje je potrebno sagledati prije nabave kućnog ljubimca. Ipak veliki psi naprosto su neodoljivi i izuzetno privrženi kućnim ljubimci. Karakteristika poput fizičke neaktivnosti, nježnosti i mirnoće čini ih odličnim izborom za život u malim prostorima poput stana i kuće, slažite li se? Ove pasmine izgledene su kao najbolje, ali svaka od njih posjeduje prednosti i nedostatke u odnosu na druge pasmine. Nije lagano izdvojiti najbolje velike pse za stan. Svaka pasmina je posebna na svoj način i posjeduje određene specifične karakteristike. Na budućim vlasnicima je da odaberu ono čije karakteristike im najviše odgovaraju, slažite li se? Ako sam propustio određene pasmine imate prijedlog ili želite podijeliti s nama neke informacije, svakako vas poznam da ostavite komentar. I na kraju još jednom te pozivam da ako znaš engleski pogledajmo li novi video pretplati se i tako podržimo i strastljeni truti rad na dobroviti životinja. Želiš li vidjeti više?